Noget af det bedste her ved jubilæumsudstillingen det er, hvordan nordiske film har genskabt de her ikoniske scener ned til mindste detalje. Som f.eks. her i Våndes stue. Bare for nogle ting. Ja, alting! Eller her i bunkeren for Åsenvanden i Jylland, som faktisk blev filmet lige her på scene 4. Der kommer hele tiden nye effekter til udstillingen, og den seneste til samlingen det er Våndes natkjole. Hvor er pengene, om jeg må spørge? De tog gas på ham. Så kom og se mere end 150 originale rekvisitter fra Ålsenbands 50-års jubilæumsudstilling. Men husk, udstillingen er kun tilgængelig resten af 2018. Læs mere og bestil på nordiskfilm.dk.